Olgoa Vasilescu a stârnit revolta biologilor, ce ministrul îi permit să jignasă. Biologii, chimitii ii biochimitii din românia îi transmit ministrului muncii, Ria Olgoa Vasilescu, o scrisoare deschis prin care îi exprimem numirile legate de legea salarizării, și cer deschiderea spre dialog. Ministerul Muncii și Justiei Sociale a avut sarcina de a stabili politicile salariale în domeniul sănătății, care trebuiau să se bazeze pe o înțelegere exactă a importaniei fiecarei profesii, a studiilor necesare pentru a atinge un anumit grad de pregătire, dar și pe o analiză de ansamblu asupra mecanismelor care pun în mișcare echipa medicală. Din păcate, ce nu s-a inut cont de aceste deziderate aici nu există, nici în prezent, o deschidere spre dialog. Biologii, chimitii și bio din sistemul sanitar s-au trezit brusc în fa -a unui destin profesional modificat dramatic de legea cadru numărul. 153 pe 2017 a salarizării, din cauza unei abordări arbitrare a complexității competenelor în muncii acestora în sistemul sanitar. Încercările vediți denigratoare, halucinante, neadevratăi ofensatoare ale Ministerului Muncii Justiției Sociale, din ultimele săptămâni. La adresa biologilor ii din sistemul sanitar, în încercarea populist, bazat pe lipsa de cunoaterea importaniei acestora în laboratoarele clinice, de a justifica discrepaniele uriaie de salarizare create între noi colegii medicii de laborator, nu reprezintă decât o abordare politică anist lipsit de orice urmă de umanitate în elegerea setării de fapt. Afirmaile din pres, conform cerora biologii biochimitii din sistemul sanitar trebuie pelletii precum profesorii de biologie pentru că au aceleași studii se bazează oare pe realitatea din România și statele din Uniunea European? Ultima ori, covesii, audiat de Inspecția Judiciar. Biologii și biochimitii din sistemul sanitar din UE precum cei din România, sunt profesionistii de înalt calificare ce ating acest nivel după educaia universitarii postuniversitari de specialitate, licen, masterat profesional sau doctorat, la care se adaugă obligatoriu diferite specializări medicale conform unui curriculum european pentru medicini de laborator, fie 4 European Silabus. Aceste profesii fac parte din politica de reglementare a Uniunii Europene, Directiva 2005-36-C a Parlamentului a Consiliului European, privind recunoaterea calificrilor profesionale, revizuit în 2013, Directiva 2013-55-C. Toate rile din Europa, acești specialități adică medicale medical sau chimici biologi, biochimici sau chimici, sunt recunoscuți ca speciality medicali de laborator, iar profesia se practică la un nivel complet comparabil în rile din Europa. Mai mult. În sistemul medical din Weiswa, lucrează geneticieni moleculari medicali, absolveni de biologie, având o profesie distinctă care beneficiază de o salarizare net superioară unui medic de laborator, ceea ce nu e cazul în România. Dacă aceste denigri ale profesiei îi dezinformă repetitive la adresa biologilor, Chimitilor ii biochimitilor din sistemul sanitar s-ar fi făcut în orice alt ardinuie, Ministerul de Resort ar fi cerut cu siguranță scuze oficială. oficial. Dacă toia cei olimpici la biologie naional, și internaționali, cu care va ai mândrit în oraul dumneavoastră, Studenii acum la biologie medicală în marile centre universitare ale lumii, Cambridge, Londra, Manchester, vor vedea modul unic în Europa în care România tratează această ocupaie, flash profesie, vei întrebme ce le vei spune. Ministrul îi permite să jignească absolvenii ai facultilor de biologie, minimizând importanța profesiei de biologii, considerându-i inferioar celei de medic în privința complexității, iprectirii, având în vedere că la momentul actual ei lucrează în universități de top din lume la NASA, în domenii de cercetare de vârf, cum ar fi oncogenomica. Medicina regenerativă, exobiologie sau bioinformatică. Întâlnire de urgen la Ministerul CNTI. La participi Biologua Vasilescu. Vei informe. De asemenea, ce în lume 24 de premii Nobel în medicină au fost câtigate de cetră biologi? Vei sugerme să analizați cu ateniei memoriul pe care o să le depunem la Ministerul Muncii Justiției Sociale, semnat în acest moment de 890 biologii, chimitii biochimitii din sistemul sanitar care prezintă exhaustiv realitatea profesiilor noastre în România UE. Vă informăm că, în data de 20 aprilie, biologii, chimii și biochimitii din sistemul sanitar, în mod independent de organizaia profesională, vor protesta în fața Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Dacă dori cu adevărat în elegerea din laboratoarele clinice, vă rugme, să ne primi la un dialog direct. Cu deosebit consideraie. Semnatarii memoriului, 890 de biologi, chimitii biochimitii.